Lamiam. Serena Williams a fost umilit de japoneza care a desfinat-o pe Simona Halep, iar Irina Begu spulberat de locul 93 Vta. Irina Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost învins, miercuri, de sportiva american Daniele Collins, locul 93 Vta. În primul tur al turneului de la Miami, Begun, care a acuzat o accidentare, a fost învins de Daniele Collins. Scor 6 la 1, 6 la 1, după 62 de minute de joc. Colin s-a jucat în califică la Miami Open, unde a ajuns după un turneu bun reu subliniere IT la Indian Wells. Begu rămâne în competiție la Miami, unde va evolua la dublu al tur de Simona Halep. Japoneza Naomi Osaka, cea care a câștigat titlul la Indian Wells, ce a desfinat-o Halep cu 6 la 3, 6 la 0, au umilit-o-i pe Serena Williams, în primul tur, la Williams A fost 6 la 3, 6 la 2, pentru Osaka. Meciul a durat-o cor sub 18 minute. Rancuzuae cauceane Dodin, locul 98 ta prezent pe tabloul principal ca Kiloser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, în turul 2 la Miami Open. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepederoic din Paraguay, locul 78 ta scor 6 la 4, 7 la 6, 3. 6 la 3, după două ore sublinierei 14 minute de joc. Alep sublinierei din nu s-au mai întâlnit până în prezent.